السلام علیکم ویلکم ایوری ون یہ دیکھیں کتنی مزے کی زبردست فریش اورنج ڈیزرٹ اورنج ڈیزرٹ سویٹس کیا مزہ ہے کہ کیا لک ہے اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھے اوپر اور پریس سبسکرائب اینڈ کلک آن بیل آئی تاکہ میرا نوٹیفیکیشن مل جائے سبسکرائب پر پش کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے نوٹیفکیشن پہنچ جائے آپ کے پاس اور اس طریقے سے گارنش کر دینی ہے وی آئی پی خوبصورت اور یہ دیکھیں کیا لک آئی ہے ہے نا مزے کی ڈلیشیس ماؤتھ واٹرنگ اور اس کے میں نے بے شمار بینیفٹس بتائے ہیں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں واچ کریں یہ کتنی مزے کی سویٹ ہے پھر وہ آپ لوگوں کی تعریف بھی کریں گی اور آپ سے ریسپی پوچھیں گے اور آپ کو خود بھی بڑی फैमिली घर की वो भी याद करेगी रिक्वेस्ट करेगी कि यही बनाए मेरे घर में, में अब देखे मैं ये खाता हूं सबक्राइब so पर क्लिक करें घंटी का बटन दबा देट फ्रेश ऑरेंज डेजर्ट वेट फॉर लॉस ये आपके वजन को कम करती है बहुत जबरदस्त اورنج ڈیزرٹ سویٹ رہیں یاد کریں گے اس کے جو میں فائد بتاتا ہوں ایک تو یہ آپ کے چہرے کو بالکل صاف کر دے گا وائٹ کرتا ہے چہرے کو ریڈ کرتا ہے آپ کی فٹنس کو برقرار کرتا ہے آپ اگر ہڈیوں کی چیک اپ کراتے ہیں تو ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ اتنے سارے اس کے بینیفٹس ہیں تو یہ اورنج تو صرف سردی میں ملتے ہیں کھائے انجوائے اپنے فیملیز میں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آگے ان کو بھجوائیں تو جو بینیفٹس میں نے آپ کو مجھے دیکھ لے میں خود آپ کے سامنے کتنا وہ فٹنس میں اسمارٹ بھی ہوں تو کلر بھی یہ فیئر اسی وجہ سے آیا کہ اورنج جو ہے آپ ملتے تو یہ سردی میں یا گرمی میں تو ہوتے نہیں ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو یہ بالکل درست ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہ دیکھیں یہ میری انگریڈینٹس ہے شوگر اورنج پڑے ہیں اورنج کے ساتھ ہی میں نے یہ کوکا ملک پاؤڈر یا دودھ جو ہے کوکا ملک دودھ اور یہ میرے پاس ونیلا ایسنس اگر اورینج یا تو وہ رکھ لے یہ میرے پاس میں نے ٹینگ لے لیا فلیور کے لیے ملک ہے اور ساتھ میں کریم ہے یہ ہماری انگریڈینٹس ہے تو اب یہ شوگر ہے تو میں نے اب یہ اورنج کی ہم نے کر لینی ہے کٹنگ کٹنگ کر کے اورنج کے جو ہے عام جو پلب ہے پلب نکالنا جائے پلب نکال لیں لیکن اس کا جو باہر والا چھلکا ہے اس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کس قدر کتنا جو ہے کیلشیم ہے تو کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ گرمیوں میں جو ہے آپ کو یہ ملتے ہیں بازار سے آ وہ اس کے گول گول وہ جو ہے ٹکس لیتے ہیں آپ کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے تو اگر آپ فریش اورنج جوس کو آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو بے شمار فائد ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو اب میں نے اس میں سے بیچ یہ ساتھ میں نکال دیتا ہوں تاکہ ایک کو ہم اس کے اندر رس نکال لیں گے اور دوسرے ساتھ کٹنگ کر لیں گے تو ہاں تو یہ اس ویڈ کے جو میں آپ کو فائد بتا رہا تھا سویٹس تو بہتے ہوتی طاقتور ہیں اورنج کا جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتے ہیں سردی میں گرمی میں تو ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پانی کم پیتے ہیں پسینہ نہیں آتا جس کم پانی پینے کی وجہ سے آپ کے گردوں کو مسئلہ ہوتا ہے یہ میں ایسے اس کا رس نکال لیتا ہوں اور نجا اس وجہ سے پانی کی کمی آپ کو ہو جاتی ہے اگر آپ اس کا, میں اس میں ڈال دیتا ہوں کریم کریم ڈال کر اچھا وہ اب ہم اس کو نہ کریں گے بیٹ کریم کو اس طرح بیٹ اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے تاکہ یہ اس میں کانسیٹوینسی آ جائے ہاں اس کا جو میں بتا رہا ہوں کہ سردیوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے پھر آپ کے گردوں کو مسئلہ ہوتا ہے جس سے میدے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے وہ تو سارا اس وجہ سے ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اورنج کو استعمال ضرور کرنا آپ نے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس میں کانسیٹوینسی نہیں بنی ہم اس کو اور بیٹ کریں گے ہاں تو اس اورنج کے جو فائدے میں بتا رہا ہوں آپ اس کو جوس کے طور پر استعمال کریں فریش ویسے کھائیں جو اس کا چھلکا ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کو جو ہے جو پلب کے اوپر والا ہے اس کو بھی استعمال کریں اس میں جو میں نے بتا دی آل ریڈی کہ جو جو چیزیں اس کے اندر ہیں تو اس سویٹس کو اگر آپ کے مہمان ہیں فرینڈز ہیں فیملیز والے ہیں وہ ریکویسٹ کریں گے یہ دیکھیں اب اس کو میں چیک کر رہا ہوں اس میں کانسسٹینسی بن گئی ہے یہ دیکھیں اب اس میں کانسسٹینسی بن گئی ہے آ رہی ہے نا تو ہم نے اب کیا کرنا جو دودھ اس کو ہم نے کرنا ہے بوائل ملک میں نے لے لیا چھوٹا اسمال بول اب ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے اندر ہم نے کرنی ہے شوگر ایڈ اب اس میں جائے گی شوگر اس کو ہم پکائیں گے اچھی طرح سے اور اسی میں ہم نے وہ جو ہے یہ ہم نے اپنا اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے اس کو ہم نے تھک کر لینا ہے اس کی بھی کنسسٹینسی ہم نے لے کر ہے یہ دیکھیں بالکل وائڈ ہے اور جو کوکا ملک پوڈر جو ساشا آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کے پاس اگر اویلیبل ڈال نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں تو اس سے ذرا ایک اچھا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے کلر بھی اس نے دودھ کا چینج کر دینا ہے اب اس میں ہم نے دودھ کے اندر لاچی بھی ڈالنی ہے کیونکہ مہمانوں کے لیے اکثر گرو میں جو کیا بناتے ہیں حلوہ بناتے ہیں کھیر بناتے ہیں کسٹرڈ بناتے فروٹ ریفل یہ سویٹ نہیں بناتے ٹھیک ہے میں بھی اب گھروں میں گھروں میں مہمان جاتے ہیں تو یہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو جب آپ یہ بنائیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے تو اب ہم ڈال دیتے ہیں یہ جو ملکوں کا ملک یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہا ہوں اس کا کلر دیکھیں کیسے تبدیل ہو رہا ہے ہو گیا نا کلر اس کا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے ڈلیشیس ہوتا ہے اب اس سویٹس کے میں فائدے بتاتا ہوں اگر آپ سویٹس دوسری بناتے ہیں کسٹرڈ بنا رہے ہیں اس کو آپ نے کھیر کو آپ نے جب فریز کرنے کی ضرورت اس کو فریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس چینی کے اندر ہم جس دودھ کو پکا رہے ہیں اس نے ویسے تھک ہو جانا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے کریم بیڈ کر کے رکھی ہے وہ تو آلریڈی تھک ہے ٹھیک ہو گیا اب جب آپ اس کو اس میں ڈال دیں گے تو پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ دس منٹ بعد یہ بالکل تھک ہو جائے گی جیسے آپ آئس کریم کھا رہے ہیں اس طریقے کی ہو جائے گی تو اب یہ دیکھیں اس کی بنائی جیسے جیسے یہ پکائی اس کی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کلر بھی بن گئی ہے پیارا لگ رہا ہے اب اس میں جائیں گی دو سبز لاچی لاچی کے ہم نے ڈال دینے ہیں بیج یہ باہر والے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ایک لاچی ہمیں اور ڈالنی پڑے گی تو اب دوسری لاچی ہم نے پکڑ لی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیا اب ہم نے یہ دیکھے تھک ہوتا جا رہا ہے ماشاء اللہ اس کا کلر بھی کتنا پیارا بن گیا اور خوشبو آ رہی ہے اس کی یہ دیکھے اسٹیم جو آ رہی ہے اسٹیم سے خوشبو کتنی پیاری اس کی پھیل رہی ہے اور اس طریقے سے ہم نے سٹک سے ہلاتے جانا ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح اب یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کی ہم نے دیکھنا کانسیٹینسی اس کے اندر بندی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس کو اٹھا کے یہ دیکھیں ایسے میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں وہ کیسے بن رہی ہے یہ ہے نا تو اب یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اسی ریسپی کو آپ نے اپنانا ہے پھر آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ سویڈ پہلے آپ لوگوں نے کہاں پر کھائی دی ٹھیک ہو گیا تو اس کو ضرور ٹرائی کریں ٹرائی کرنے کے بعد ہی آپ کو پسند آئے گی کہ یہ کیسی اور مزے کی ہے تو اب یہ دیکھے ہم نے اس کو بالکل تھک کر لیا ہے اب اس کی کنسسٹینسی مزید اس میں بہتر آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ہے نا تو اب ہم نے یہ دیکھیں ما ماشاء اللہ اور آپ کے سامنے کس طرح تھک سی بن گئی ہے تھوڑی تھوڑی یہ لیکوڈ ہے نا تو لیکوڈ ہے کیونکہ اس کے اندر شوگر بھی ہے تو پھر یہ بالکل وہ ہو جائے گی تھک ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا ابھی ہارڈ ہے نا جو ہی وہ ٹھنڈی ہوگئی اب ہم نے کریم کو میں ایک اور بول کے اندر اس کو میں لے آتا ہوں یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ کریم ہے اس میں لے کے رہا ہوں پھر اس کے اندر ہم نے یہ جو ہمارے پاس پڑے ہیں اور ان کے کیوبس یہ ہم نے ڈالیں گے اور کچھ ہم نے یہ دیکھے ہم نے اس کے اندر اب جو فلیور ہے جو میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹینگ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ٹینگ چیپ ہوتا ہے سستا ہی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس فوڈ کلر ہے اورنج کا فلیور ہے ونیلا فلیور اورنج میں ہے تو پھر تو وہی کافی ہے اگر نہیں ہے تو آپ یہ فوڈ کلر لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا کلر اچھا بن جاتا ہے نہیں تو ویسے کلر نہیں آتا میں نے دودھ کو ایڈ کر دیا یہ دیکھے جو پکایا تھا ہم نے دیکھا کیسے تھک تھک سا آیا دیکھیں بالکل بول جو سمال اس کو کیسے یہ بالکل دیکھیں چپکا ہوا ہے میں اسپون کی مدد سے اس کو اتار کے لے کے رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے بول کے پانچ منٹ بعد دیکھیں گے تو یہ آپ کو تھک تھک سی نظر آئے گی اگر دس منٹ رکھ دیتے ہیں تو یہ بالکل تھک ہو جائے گی کیونکہ چینی جو ہوتی ہے یہ اس کو جب تھوڑا پکا لیتے ہیں وہ اس کو گاڑا کرتی ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو مکس کر رہا ہوں اچھے طریقے سے اور یہ لک پیاری اب ہم نے جو کیوبس رکھے ہیں آدھے کیوبس ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور یہ بھی اس کے اندر بھی ماشاء مکس ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں ماؤتھ واٹرنگ بن گئی ہے سویٹ یونیک ریسیپی ہے تو رسپی آپ کو اگر پسند آئی تو ٹرائی ضرور کریں اس کے فائدے بہت میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ جو جو فائدے ہیں تو ایزی بن سکتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آسان سی میں نے آپ کو ریسیپی دکھائی ہے تو اس ریسپی سے بنائیں گے تو ایک تو یونیک بھی ہو گئی آپ خود بھی انجوائے کریں گے اب میں نے یہ دیکھے اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کر رہا ہوں یہ اب اس کے اندر دیکھنا وہ کس رتھی میں اسپون سے اٹھا رہا ہوں اور کیسے وہ اسپون کو یہ دیکھیں چپک رہا ہے تو ماشاء اللہ اب ہم اس میں ڈالیں گے ونیلا سینس ٹیسٹ کے لیے کیونکہ میرے پاس اورینج تو نہیں ہے میں اس کو لگا رہا ہوں میں یہ تھوڑا سا ٹچ گے اس سے اس کا جو ہے ٹیسٹ اچھا بن جائے گا ماشاء اللہ خوبصورت بن جائے گا اب ہم نے اس کو بھی کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس یہ اب میں اسپون کی مدد سے یہاں ہمیں بیٹر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کریم کو بیٹ کرنا تھا اس کو جو اپنے سے دگنا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کریم بالکل وہ ریڈی ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں کتنا پیارا آپ کے سامنے بن گیا ہے ماشاء اللہ تو یہ تک ہوتا جا رہا ہے نا خوبصورت اب ہم ان کو یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ جو کپ پڑے ہیں شیشے کے اس کے اندر ہم نے ان کو ڈالنا ہے پھر اوپر ہم اس کے کریں گے گارنش اور میں ان کو کپوں کے اندر ڈال رہا ہوں ایسے یہ پھر اس کے اوپر ہم کر دیں گے گارنش تاکہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے اس کو ایسا محسوس ہوگا وہ جیسے کوئی آئس کریم ٹائپ کوئی سویٹ کھا رہا ہے اور یہ ٹھنڈی بھی نہیں ہے جو اس کے دانتوں کو چپکے گی سردی میں آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ آئس کریم تو نہیں میں سجیسٹ کرتا کہ آپ گرمی میں کھائیں اس سے آپ کو نقصانات بھی ہیں کیونکہ اس سے آپ کا گلا خراب ہو جائے گلا پھر آپ کو زکام ہو جائے گا زکام سے پھر یہ جو ہے بخار وغیرہ اور آج کل ویسے بھی کرونا وائرس ہے کرونا سے بچنے کے لئے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا جائے سوپس وغیرہ یخنی وغیرہ پئیں یہ جو سویٹ ہے یہ میں نے کوئی اگوی... ٹھنڈی سویٹ نہیں آپ کو بتائی یہ بالکل آپ کے سامنے تھک ہو گیا یہ دیکھے میں نے اوپر اورینج کے کیوبس لگائے ہیں अब इसके ऊपर हमने क्रीम के साथ हमने गार्निश कर देनी है ताकि इसकी लुक प्यारी आए और क्रीम का अपना भी टेस्ट आएगा साथ ये देखे मैंने इस तरीके से क्रीम ऊपर लगा दी है फिर इसके बाद ऊपर हम जो है नारियल का जो हमारे पास पाउडर होता है वो हमने इसके ऊपर फिर लगा देना है इससे यह देखा माशाला माउथ वाटरिंग बन गया ना ये हमने ऊपर नारियल का पाउडर से इसे गार्निश कर दिया ये देखे यह देखे नारियल पाउडर से اور یہ ماشاءاللہ اللہ ماؤتھ ہے ڈلیشیس ہے کھانے میں سویٹس اور یہ ہیوی سویٹس بھی ہے دیکھا کہ میں نے ساتھ میں یہ چاکلیٹ لگا دی ہے اس کے چاکلیٹ بسکٹ آپ کو خوبصورت دکھاتا ہوں وا سو ڈلیشیس دیکھا کتنی مزے کی ڈش بنی ہے اور آپ بنائیں خود بھی انجوائے کریں تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو